آیا. حضر سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر جب حضور پاک لہ سلاۃ سلام تشریف لے کر گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک لہ سلاۃ و سلام کے ہمراہ غار سور میں گئے میں مختصر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم بہت کم ہے اور شان صدیق اکبر گئے میں چاہتا ہوں کہ مکمل بیان ہو جائے تو غار شور کی طرف جب آپ روانہ ہونے لگے بڑی کمال کی بات ہے جس نے یہ بات لکھی اس نے عشق میں ڈوب کر لکھی کہ نبوت کا وزن جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا اور یہ یہ بات جو ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا چرچا جو ہے آپ کا ذکر جو ہے کئی سارے احباب کے دلوں پر چھری بھی پھیلتے ہیں کافی سارے لوگوں کو چبھن ہوتی ہے کافی سارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ حضرت جی راستے میں آنے جانے والے ہر بندے کو بھونکنے والا بندہ جو ہوتا ہے جس کو کتا کہتے ہیں اس کے بھونکنے سے آنے جانے والے بندے کی عزت میں کمی نہیں آتی جیسے چودھویں کے چاند کو کتے بھونکتے ہیں تو اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی ویسے ہی کچھ گستاخ صحابہ اگر صحابہ کی شان میں بھونکتے رہے تو ان کی شان میں کوئی کمی آ نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وار دو عنہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدیق ہے اگر آقا کریم علیہ سلاد السلام کے بعد کوئی بندہ امامت کے لائق ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں اور میں قربان جاؤں امیر عالیہ سنت پر جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ بہت بڑا تیر تھا جو لگ رہا ہے ان گستاخان صحابہ کو جو کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ مقام ہے فلاں کا یہ نمبر ہے فلاں کا یہ نمبر ہے لیکن یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے طے پا گئی تھی اور ختم ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انحو آپ پہلے نمبر دے اور آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ سب صحابہ سے افضل ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تو حضرت سیدنا سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انھوں جب آپ حضور پاک علیہ لحیح سلاط و سلام کے ہمراہ اپنے گھر سے غار شور کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر چلنا بڑا دشوار تھا پہاڑی پر چڑھنا دشوار تھا تو حضرت سیدنا و بکر سے دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے آقا کریم علیہ و سلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اگر آپ اجازت فرمائیں تو کیا میں اب آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں اب یہاں پر رک کے ایک بات اور ایک نکتہ عجیبا کو بتا کے پھر اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جب بت توڑے جا رہے تھے حضرت علی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ ایک بت کا قد بہت لمبا ہے قد آور بت ہے آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اس کی گردن اڑا دیں تو آقا کریم علیہ صلاحۃ و نے فرمایا تھا اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا تو نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہوا کہ حضرت علی حضور پاک علیہ رہی صلاحۃ کے کندھوں پر سوار ہوئے اور بت کو توڑا یہ بھی کمال شان ہے کہ نبوت کے کندھوں پر ولایت کا مرتبہ اور مقام رکھنے والے علی کے قدم مبارک ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مزہ دیتی ہے اور لطف دیتی ہے کہ جہاں پر کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کا وزن اٹھا سکے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلا بلا کسی سوال و جواب کے آپ نے عرض کی اور حضور پا کر یہ و سلام جانتے تھے کہ صدیقے اکبر نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیدنا صدیقے اکبر غار میں گئے اور پھر یار ہو اور نہ نبھائی یہ ہو نہیں سکتا وہ یار غار یہ تھے یار غار پھر اس کے بعد آئے یار مزار حضرت سعید نہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ آپ غار کے منہ پر کھڑے ہو جائیں میں اندر جا کے صفائی کر کے آؤں کہ کوئی موزی چیز آپ کو لڑ نہ چاہے حضرت جن بندوں نے حج اور عمرہ کیا میں دعا کرتا ہوں کہ رب عالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے ہمارے بھی نصیب میں یہ بات آ جائے کہ ہم بھی اس جگہ کی زیارت کر سکیں بڑی چاہت ہے ہر بندے کی کہ اس در کا بلاوا آ جائے تو اس غار کو جو بندہ حاضری کے لیے جانا چاہتا ہے سو میں سے کوئی ایک دو تین بس اس سے زیادہ بندے پہنچ ہی نہیں سکتے اس کی مسافت ہی بہت زیادہ ہے اب جب اکیلا بندہ اس غار کے اندر نہیں جا سکتا تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نہ کہ خود بلکہ حضور پاک علیہ و سلام کو اٹھا کر اس کے اندر تک گئے یہ شان ہے. تو یہ جو بات آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی کہ وہاں پر سانپ تھا جو حضور پاک ہی صلاحت و کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے ڈسنا بلکہ یہ سانپ حضرت عیسی علیہ صلاحت و کے دور کا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و کو عرض کرنے لگا کہ اے رب کے نبی اے رسول خدا مجھے چاہت ہے کہ میں امام الانبیاء کی زیارت کروں دعا فرمائیے کہ میری یہ چاہت میری یہ تمنا میری یہ حسرت پوری ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دور ہم سے بہت بعد میں ہے ممکن ممکن نہیں ہے کہ تو اس کی زیارت کر سکے تو وہ سانپ جو تھا اس نے کہا مجھے دعا فرما دیں آپ اور اجازت دے دیں ممکن ہو جائے گا تو وہاں سے ان کو اجازت ملی اور دعا ملی اور وہ سانپ جو تھا وہ مکے کا راستہ پوچھنے لگا کہ مکہ کس طرف ہے تو وہ پوچھتے پوچھتے وہ پوچھ کر وہاں سے جو راستہ بتایا گیا اسی حساب سے غار سور میں آ کے بیٹھ گئے اب اس سانپ کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کو ڈسنا اس نے بلکہ وہ خود زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حضور پاکلی علیہ و السلام کو تکلیف پہنچا سکے وہاں پر وہ خود حضور پاک علیہ صلاحت و کے دیدار کے لیے بیٹھا تھا اس نے کافی سارے سوراخ کیے کہ کسی سوراخ سے زیارت ہو جائے گی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ نے سارے سوراخ بند فرما دیے دو رہ گئے چدر بھی ساری ختم ہو گئی ٹکڑے کار کر کے سوراخ بند کیے دو سوراخ رہ گئے وہاں پر سیدنا نصیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی ایڑیاں مبارک رکھ دی کیا تھا کہ حضور پاگل ہی صلاحت و سلام کے آرام میں خلل نہ آئے اور حضور پاغل ہی صلاح و سلام کو کوئی موزی چیز جو ہے نا وہ تکلیف نہ دے سکے تو حضور پاگ لِ صلاح و سلام سید کے اکبر ردی اللہ آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور نیچے سے یہ تاریخ کے مزید الفاظ ہیں روایت مختصر ہے لیکن تاریخ میں تفسیر میں مزید بتایا جاتا ہے کہ وہ سانپ جو تھا اس نے پہلے سر مارا ایڑی کو کہ اپنی ایڑی ہٹائیں مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنے دے سر مارے لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت تھی آپ کا جو عشق تھا وہ یہ کہتا تھا نا صدیق ایڑیاں نہ ہٹانا عقل کہتا تھا ہٹا لے عقل کہتا تھا ہٹا لے لیکن دل کہتا تھا نہ ہٹائے۔ تو یہ آپ کی محبت تھی سانپ نے بار بار نیچے سے سر مارا کہ پاؤں ہٹائیں مجھے بھی زیارت کرنے دیں پھر بعد میں آ کے سانپ نے ڈسا تاکہ مجھے بھی زیارت کا موقع ملے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو جب سانپ نے ڈسا اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک جو تھے حضور پاک علیہ صلا و کے چہرے انور کا بوسہ لے رہے تھے اللہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رد اللّہ تعالیٰ آپ کے جب آنسوں حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کے چہرے پر گرے تو حضور پاگ لہ سلاسلام بیدار ہوئے اور پوچھنے لگے اے صدیق کیا ہوا اے صدیق کیا ہوا تو صدیق اکبر آگے سے عرض کرنے لگے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں دسا گیا سانپ نے ڈس لیا ہے مجھے تو حضور پاغری صلاح و سلام نے لعاب دہن وہاں پر لگایا جس سے آپ کو شفا ملی قربان جاؤں آپ کے نصیب پر کہ حضور پاغلی صلاح و سلام کا لعاب دہن بطور دوا جن کو نصیب ہوا تو آپ کو شفا نصیب ہوئی کفار مکہ جتنا بھی تھے ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے غار شور میں آئے اور حضرت سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کفار مکہ پیروں کی طرف دیکھتے تو قریب تھا کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی پریشان ہو جاتے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو پھر یہ آیات نازر ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ مان کہ اب بکر صدیق پریشان نہ ہو ان اللہ مانہ کہ رب تعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ آیا مبارکہ سکون کا ایک ایسا نسخہ ہے حضرت کہ آج اگر مجھے بھی کوئی مسئلہ بن جائے کوئی پریشانی بن جائے جب یہ آیت میرے سامنے آتی کہ لا تحزن ان اللہ معنی یہ دنیا والے کیا چیز ہے پریشان نہیں ہونا رب تعلیٰ ہمارے ساتھ ہے یہ آیت جو ہے سکون کی سب سے بڑی دوا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنیٰ پریشان غمگین نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینے ان اللہ معنیٰ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ رب ہو اس کو کوئی بگاڑ سکتا نہیں یہ مفسرین لکھتے گئے مورخین لکھتے گئے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں تجھے نقصان دینا چاہے اور رب تعالیٰ تجھے نفع دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگوں کے جتنا بھی مشغلے ہوں گے جتنا بھی ان کی سوچیں ہوں گی سارے کی ساری بیکار چلی جائیں گے اگر رب تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع دینا چاہے تو ہوگا وہی جو حضور یہ اللہ رب العزت چاہے گا تجھے نقصان پہنچ کر رہے گا تو جب رب تعالیٰ یہ فرماتا کہ لا تحزن ان اللہ معنیٰ یہ آیا ہر مسلمان کے لیے ہے ہر مومن کے لیے ہے کہ پریشان نہیں ہوگا اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے اور ہر کسی کے اندر ہے رب تعلیم اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو